gelmece sizlerinizle görüşüyorum katip sağ olun bu konuda Bütən Baçapeliya səməhcəməsində hakim Əfratın qəsnoyun sədrliyindən Orxan Vaxtlının barəsində seçilmiş 4 ayad şikayət imkan tədbiri seçilməsi barəsində qərardan apellyasiya şikayətimizə baxıldı və apellyasiya şikayətimiz təmin olunmadı, qərar dəyişdirilmədən saxlanıldı və Orxan Vaxtlı da bir dildibisib Ondan ibarət ki, biz ə, ev, onun barəsindəki həbsin ev tüslaklıq və ya qirovuna əvvəz və səhədək qabıraq. Növbəti həftə bu barədə və səhədəklə yasamaq və məhkəməsini müraciət edəcəyik. <yük> Bildirdik ki, döyülmə halı olmayıb. Bu normaldır. Uzu nə dedik <yük> Polisi şikayətin dərlələrini müdafiə etdiyini bildirdi və barəsindəki həbsin ləğv edilməsini xarşıladı. Mövqeyi ondan ibarət ki, ölməyyətlə siqərət çəkən deyil. heç vaxt narkotik vasitə görmüyübdür və bildirdi ki, narkotik vasitəni onun cibinə polisların yerləşdirdiyinə ehtimal edir.